Природні чинники наносять, скажімо так, в тисячі разів більшу шкоду довкіллю, ніж втручання людини – Шофран Гейфіля і рябець звичайний. Воно ж потім знов виросте чи ні? Будемо вважати, що вона в інтернет-магазині купила ці квіточки і себе посадовни. То вже і кримінальна справа може бути. І пролізки, і первоцвіти, і підсніжники – вони по всій території області. Про первоцвіти. Як змінюються їхні ареали і наскільки ми в силах їх зберегти? Про це спілкуємося із головним спеціалістом Південно-Західного міжрегіонального управління лісового і мисливського господарства Євгеном Клоком. Вітаю. Вітаю вас. Друга декада березня. Скажіть, пане Євгене, що йде в нашому краї вже квітне? В цьому році ми звернули увагу, що Справжня весна, вона, по суті, якби співпала з календарною весною, тобто в березні місця, що спочатку сніг розтанув, і почали якби, пробуджуватись від зимового сну квіти. І перші, звичайно, це первоцвіт. Ну, їх не так багато, якби тих первоцвітів, ви знаєте, Пролісок, є, підсніжник, він же це власний первоцвіт, Шофран Гейфіля і Рябець звичайний. Які yeah. з них неподалік Хмельницького, скажімо, а які, можливо, більше на півдній області? Ну, напевно, півдній, Рябець він більше південний. Південний регіон нашої області це такий ну, досить рідкісний вид. А оці, що ми називали і пролізки, і підсніжники, вони по всій території області більш-менш рівномірно розповсюджені. І ще, до речі, до первоцвітів, що відноситься така рослинка, яку всі дуже добре знають, це Черемша, або відмеже Булі, яку ну вживають дуже широко в салати в цю пору року. А от ви й про черемшу згадали? А е, вона е, внесено її до червоної книги. Так, так, так? Да. а скажіть, чи всі от озвучені вами первоцвіти у червоній книзі? Так, да, всі, всі ці первоцвіти є чернокнижними видами рослин, і їх е, несанкціонований збір е, переслідується згідно чинного законодавства. Є ну, правопорушення. За, за один, єдиним винятком це коли ці рослинки людина вирощує в себе на присадибному господарстві і може підтвердити цей факт якоюсь довідкою, чи від, якщо це в місті там від квартальної. Якби якщо в сільській місцевості від голови сільської ради. — Але перед тим, як почати вирощувати, вона може купнути в лісі. Але зараз є інтернет-магазини, які реалізовують? — Так, так. — Уже да. Культивов... культивовані вже Будем такі вчитати, квіти. — Будемо вважати, що вона в інтернет-магазині купила ці квіточки і в себе посадила. Ну, я можу сказати, що да, це теж якби, порушення, але різняться ці порушення. Одна, одна справа — з цибулинами вирвати там, сотні квіточок цих і займатися таким масовим добичою цих квіточок і наносити. Таку системну шкоду. Інша справа, коли людина там пару квіточок пересадила і розвела в себе на присадибній цій ділянці, це ж зовсім інша якби, ситуація. От ми в місті бачимо час від часу, і це повторюється що щовесни такі рейди, де представники екоінспекції разом із поліцейськими проводять рейди і виписують штрафи або профілактичні бесіди із людьми, які первоцвіти продають. А скажіть, чи є це у функціях лісівників ще на етапі збору цих рослин проводити, може, якісь бесіди або якось запобігати тому, що їх зривають люди в лісі? Ну, от саме роль працівників лісу. Господарства державної лісової охорони полягає в тому, щоб, скажімо так, виявляти і присікати ці правопорушення іменно на стадії збору в лісових масивах. До речі, при погодженні заходів, проведення цих заходів, наприклад, заходів з поліпшення, санітарного стану лісів, є такий певний перелік, який погоджується. І якщо, наприклад, чи господарські ці зони, які там не, не поза межами об'єктів заповідного фонду, чи тим більше, якщо це об'єкти заповідного фонду, там є в, в цих переліках, це така, згідно санітарних правил, така табличечка, там є графа наявність червонокнижних видів. Якщо там є червонокнижні види рослин, на цих ділянках, то рубки проводяться з урахуванням цього тільки в зимовий період для того, щоб мінімізувати шкоду, яка може бути нанесена цим рослинкам. Ну, тобто, коли досить суттєвий сніговий покрив, коли вона в стадії такого сну, знаходиться квіточка, а тоді рубка проводиться, немає наземної частини квітки, вона спить, по суті, вона в ґрунті знаходиться, і шкода тоді мінімальна. Рубку провели, зачистили діляночку зимою, а весною квіточка собі може... Прокинутись, якби вирости, і ніхто її вже якби там не, не, не зломить якимись господарськими заходами. Оце, от наша, якби частина в збереженні цих квіточок полягає саме в тому, яка ж небезпека у тому, що людина підійшла і зірвала квіточку або оберемочок квіточок. Ну якби це воно ж потім знов виросте чи ні? Ну, в принципі, якщо так взяти, якщо акуратно там через одну її зрізати, то вона повинна виросте. Більшість людей, ви вони ж якби з коріння виривають. Вони там, це ж луковичні переважно ці рослинки. Якщо вже її з луковицею вирвали, ту руку, луковичку відірвали, відкинули в сторону, то вона вже звичайно не виросте, ця квіточка. Ну і, до, до речі, це стаття 88 Кодексу про адміністративні правопорушення передбачає штраф від 1,5 до 2,5 тисяч гривень. І плюс відшкодування збитків, це за кожну рослинку, в залежності від виду, там від 40 до 62 гривень. Виходить. Це за одну рослинку, відповідно 10 рослинок, там, ну, в середньому 500 гривень, 100 рослинок – 5.000 гривень. І, і далі вже, коли сума перевищує там, ці податкові пільги, там близько 23 тисяч гривень, то вже і кримінальна справа може бути, в залежності від обсягу нанесенної цієї шкоди. Ви перед записом показували мені фотографію, де отам від одної цибулинки в саду розрослося багато підсніжників. От я собі припускаю таке, що якби дійсно рік-два взагалі не виривали тих рослинок, то може таке бути, що вони настільки розростуться, що так, і не будуть занесені, вже виключені будуть червоні книги. Так, так, якщо їм дати спокій. Знаєте, от я недавно з колегою спілкувався, який працював, Тривалий час в Чорнобильській зоні. Там вже знаєте, там і дичини і дуже багатої і риби, і ці рослини, якби вони за відсутності антропогенного впливу, вони дуже швидко відновлюються і розповсюджуються. Чи тільки от діяльність людини, господарська, чи от з метою заробітку може впливати на кількість первоцвітів? Чи кліматичні зміни, чи можливо ще якісь чинники також можуть впливати? Дуже слушне запитання, якби, і воно має право якби, на, на те, щоб бути озвученим. Тому що в нас дуже часто природні чинники наносять, скажімо так, в тисячі разів більші шкоду довкіллю, ніж втручання людини. От у нас це посихання було масове, соснових насаджень. І розвиток комплексу короїдів, але що стосується первоцвітів, то ми не спостерігаємо такого впливу, незважаючи на те, що посушливі роки були, що саме от, наприклад, із-за того, що якісь певні зміни клімату відбуваються, і температура середньої, скажімо так, вищі вони, чим були раніше, і вологі менше. Но якогось впливу на первоцвіти ми не спостерігали. Впродовж тих е років, відколи ви в лісовому господарстві працюєте, ви помічали, що ці ареали, де ростуть е от ранні весняні квіти, що вони якось змінюються, зменшуються чи переходять? Ви знаєте, ну, у нас, е дякувати Богу, немає такої тенденції до зменшення, до зникнення цих квіточок. В тих аре ареалах, де вони були раніше, вони так само і зараз їх якби достатньо. Ми от, бачимо, у нас дуже багато та сама черемша, Ведмежа цибуля. Дуже багато лісонасаджування у нас сплошним ковром вкриває їх. І якщо навіть ну, не вириваючи цибулину цю квіточку там зірвати, то вона відновлюється дуже добре. Ну, але попри те, що от ви відзначаєте, що є такі суцільні калеми, але ці рослини все одно в Червоній книзі. Е, ну, І з чим це пов'язано? І що повинно статися, щоб їх уже виключили з Червоної книги? Ну, можливо, знаєте, можливо, це у нас якби їх більше є, можливо, є регіони, де їх набагато менше, можливо, так. Воно можливо, просто нам також пощастило, що на Хмельниччині їх вистачає. Якщо десь первоцвітів раптом стає менше, то чи могли б лісівники підсажувати чи підсилювати Звичайно, їх? Ну, да. якщо є така, ну, це можливо, якби теоретично, а практично, розумієте, так би то у нас вистачає, ми могли б так теоретично. То немає такої потреби. І поділитись могли б, ну, просто що Організувати сам цей процес, там, людей знайти, перевезення цих природсвітів – це можна, якби якщо якісь були передбачені кошти на це. Але поки що, наскільки розумію, то такої потреби немає. – В Євночі області національні природні парки, на півдній області Подільські, Подільські Товтри, Товтри і, так, і е, Мале, Полісся, Мале Полісся в Шепатівському районі – це на півночі. Можливо, там є якісь такі рідкісні природсвіти? – В Малому Полісі до речі, співробітники цього парку вони за останній час це, треба якби, визнати, що. Дуже багато там залучали науковців і знаходили рідкісні червонокнижні види, які навіть це вони не первоцвіти, якби, а такі, що пізніше вже вони зацвітають. Ну унікальні такі рослини, які навіть в межах України вони ну там ну, дуже рідкісні, скажімо так. Не, не можна порівняти їх з, з первоцвітами. Там якісь такі унікальні види вони знаходили. А первоцвіти, якби ну слава Богу, їх вистачає у нас в лісі. Вони якщо десь би змінилася ситуація і людям не було б потреби десь мати підробіток з того, щоб продавати ці первоцвіти і вони б мали собі якесь джерело доходу більш законне, то взагалі там проблема була знята принаймні по нашій області.